سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کرپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنیم با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستیم. همونطور که در قسمت اول کوین مارکت دیدین ما یه سری کلیاتی در خصوص اینکه از این وبسایت بسیار مفید و کاربردی توی کریپتوکارنسی چجوری میتونیم استفاده بکنیم توضیحات، کاملی براتون ارائه کردیم. با توجه به اینکه این ویدیو حجمش زیاد شده بود، ما به دو قسمت تقسیم کردیم. الان قسمت دوم در خدمتون هستیم. امیدوارم که قسمت اول دیده باشین. اگر سوالی در خصوص قسمت اول دارین، خواهش میکنم زیر همون ویدیو برای ما توی قسمت کامنت ها یادداشت بفرمایید تا بتونیم پاسخ شما رو بدیم. مطابق معمول سمت راست صفحه پایین تصویر، شما لیست های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و مشاهده می‌کنید. با دنبال کردن ما در کانال یوتیوب میتونید از اطلاعات و آخرین ویدیوایی که اونجا به اشتراک گذاشتیم مطلع بشین و ضمناً اگر اون دکمه زنگوله هم فشار بدید هر موقع که یه ویدیوی آپلود میکنم شما میتونید زودتر از بقیه اونو ببینید امیدوارم که تا اینجا از ویدیوایی که تهیه شده لذت برده باشید خب بریم سراغ وبسایت کوین مارکت کرب خب این وبسایت کوین ماکر کپ هست ادامه ویدیوی شماره یک داریم دنبال میکنیم معرفی قابلیت های این سایت. من این سایت به حالت فول اسکرین در میارم که نمایشش برای شما بهتر باشه. ما این ویدیو رو تقریبا یه هفته دو هفته بعد از ویدیوی اول داریم تهیه میکنیم اتفاقی هم که افتاد این بود که ما ویدیوی اول تهیه کردیم ویدیه دومم هم همزان کردیم ولی نمیدونیم چه اتفاقی این وسطه رخ داد که اون ویدیوی دوم، قابلیت پخش نداشت خیلی روش کار کردیم تا بتونیم رو برگردیم ولی متاسفانه نشد و حالا داریم دوباره قسمت دوباره برای شما ضبط می کنیم امیدوارم که دیگه این یکی حتما شیرش بکنید برای دوستاتون که به خدا خیلی برایش زحمت کشیدیم خب کل ویدیو شما سمت راست پایین تصویر لوگوی ما رو به صورت شفاف می بینید اگه روش اون دکمه سابسکرایب فعال میشه میتونید روش. کلیک بکنید و عضو کانال ما بشین به خاطر اینکه ویدیو رو از دست ندین اینو دوباره تکرار کردم بریم سراغ تشریح قابلیت کوین مارکت که همونطور که مشاهده می‌فرمایید سمت راست بالا دفعه پیشم توضیح دادم تو ویدیو اول که تعداد کریپتوکارنسی موجود در مارکتو دارن معرفی می‌کنه دفعه قبل عدده از این کمتر بود تو دو هفته ببینید چقدر زیاد شده حتی مارکت‌هایی هم که شما می‌تونید توش خرید و فروش انجام بدین. چه اکسچنج چه بروکر تعدادشون زیاد شده یه ویدیویی تهیه کردیم در خصوص اینکه شاخص های این, این بروکر ها و اکسچنج ها رو توش دقیق توضیح دادیم که حواستون باشه توی 20۰ هزار خورده شاید مثلا اولا اینکه تعداد خیلی بیشتر از اینه این 20۰ هزار تا توی این کوین مارکت کپ اکسب کرده رجیستر شده و ضممن در نظر داشته باشین که بعضی جاها شاید به شما یه سر اطلاعات غلطی بدن بخوان ازتون این رو بگیرن کلاک برداری بکنن حواستون باشه با اون شاخ حساب ویدیو ویدیوش همین بالا سمت راست براتون تگ می‌کنم خب مارکت کپ می‌بینید یه مقدار تغییر داشته و بقیه اطلاعاتی که اینجاست قابل مقایسه با دفعه قبله ما تو دفعه قبل کل این جزئیات رو توضیح دادیم هر کدوم به چه دردی می‌خوره حتی اومدیم پایین صفحه در قسمت مربوط به اینکه که این هفته نامه این سایت رو ازش استفاده بکنی براتون ارسال میکنه ایمیل میشه کل مارکت کپ بر اساس دیرینویچ رو توضیح دادیم و گفتیم این که ستار خورده نات ماینوبل هستن فرق ماینوبل و نات ماینبل هم با هم دیدیم اطلاعاتی هم که توی این صفحه همینطور که اسکرول میکنم میریم بالا میبینید در خصوص قیمت و حجم معاملات 24 ساعت گذشته و ارزش بازار و اینکه حتی اکثر کوینی که توی بازار میتونه داشته باشه هست همونطور که میبینید الان ما 218 21... میلیون و 253587 بیت کوین در بازار داریم از اون 21 میلیونه که در حال معامله در این مارکت هست تغییرات 24 ساعت گذشته ش هم 1.8 درصد بوده و وضعیت 7 روز گذشته هم توی نمودار میبینید خب ما در آخرین صحبتی که تو ویدیو اول داشتیم رسیدیم به موضوع واش لیست. شما میتونید یه لیست کوتا توی بورس اونایی که فعالیت بورس انجام میدن اینو به عنوان دیدبان ازش یاد میکنه. میتونید یه لیست دیدبان برای خودتون درست بکنید در خصوص این رمز ارزایی که مد نظرتون هست که شامل کوین توکنه و میتونید ازش به عنوان یه لیست کوتا برای معامله گری استفاده کنید دقت کنید نکات معامله گری بسیار زیاده ما دونه دونه ویدیو رو داریم برای شما آماده میکنیم و ادیت میشه توی پروسه چک و تیک میشه بعد آپلود میشه خب این زمان بر هست حتما کانال رو دنبال بکنید یه سری ریمایندر سیت میشه یعنی اینکه شما مثلا هفته آینده این ویدیو رو میتونید ببینید و خب میتونید برخورتون دکمه ریمایندر رو بزنید سیت بکنید موقعی که به روز و ساعت و دقیقه قبل از نمایش و انتشارش میرسه برای شما یه نوتیفیکیشن میاد خب اینا رو گفتم که به این اشاره کنم که این داستان معاملگری یه کانسپت مهمی داره به نام ای تی خیلی خوب کاربردی براتون آماده کردیم به زودی اون رو آپلود می این بالا سمت راست براتون تگش میکنم که بتونید ببینید. این ویدیو به شما کمک میکنه که چجوری یکی از فاکتورهای اساسی توی حوزه قیمت رمز ارزار رو مت نظر داشته باشیم برای معاملهگرید. خب بیایم به قسمت دوم بپردازیم از اینجا وارد مسئله میشیم روی یه دونه کوین حالا ترجیحاً همون بیت کوین. من کلیک میکنم تا وارد سطح دو این سایت بشین یه دیرلان دیگه داره این خب اطلاعات بالای صفحه که مثل قبل میایم اینجا میبینید خب نماد گرافیکی بیت کوین اینجوری نمایش داده میشه بیت کش هم بعدن برین ببینید تفاوت تر مد نظرتون باشه قیمت 8900 دفعه پیش که داشتیم این ویدیو رو ضبط میکردم فکر کنم 10000 10200 بود یه همچین تغییرات این بازار داره خب میاد بهتون میگه اگر میخوایم بخرید یه دونه اکسچنج بهتون معرفی کرده خب این از قابلیت های خودش میخواد استفاده کنه برای کسب درآمد و همونطور که میبینیم اکسچنج اینجا تکرار شده برای خرید بهتون توصیه کرده بود برای گمبل کردن که به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم این سایت ها خیلی سایت های خطرناکن یه ویدیو داریم در خصوص این اسکم ها حتما نگاه کنین یه سری قریب. اصلا کانسپتی concept, نیستش که ما به هیچ عنوان توصیه کنیم به کسی دو اینکه یه تعداد زیادی سایت وجود داره که با همین داستان شرطمندی میخوان کوینر شما رو از دستتون در بیارن خیلی با احتیاط رفتار کنید به هیچ توصیه توصیح نمی کنیم ازشون استفاده کنیم یکم بحث کردیته اه, یه سری اه, این سایت ها مثل همین اه, سایتی که نکسوالت اینجا معرفی کرده به شما یه انترس بهتون میده یه بهره ای میده اگر کوین توکنتون اونجا نگه دارید یه چیز مرسومی هست اما باز می میکنیم که حتما این مسئله رو به روش هایی که ما توی انتخاب یک اکسچنج و بروکر مناسب توضیح دادیم و جلوتر توضیح دادم ویدیو هم براتون تحقیق کردم و بالا کاردش کردم مشاهده بکنید که اینا فکتورای مهمیه برای این که شما بخواییم با یه بروکر یا اکسچنج کار بکنید خب اون واشلیسی که خدمتون گفتم اینه که اینجا ما کلیک بکنیم رفت رفتو لیست دیده بان حتی این سفر هم میتونید شیر بکنید میبینیم پایینتر اینجا رنگش رو سمت چپ تصویر رنگ یک جدول کریپتوکارنسی از نظر مارکت کپ هست وبسایت مرتبط با این و حالا وبسایت‌های های تا 4 و 5 که وجود داره سورس کد دوستانی که تو حوزه برنامه‌نویسی میخوان کار بکنن سورس کد به دردشون میخوره مخصوصا تو کانسپت فورک اصن فورک چی هست این هم یه ویدیو جداگانه براتون تهیه کردیم که در خصوص انواع فورک صحبت میکنیم اصلا تعداد فورکایی که رو بیت کوین اتفاق افتاده اصلا تاثیرش روی قیمت هم بسیار مهمه و اینکه آیا من مثلا بیت کوین داشته باشم یا هارد فورکی خورد رو بیت کوین آیا اون هم به عنوان جایزه به من میدن این دقیقا مثل سهام جایزه‌ای که از محل سود انباشته و تیز عرضزبی دارایست این فوررک رو برید ببینید جالبه بعضی موقع قبل از اون فورک اگر بیت کوین توی یه والت های بازم توی تو جداگانه براتون توضیح دادم والت های معتبری نگهداری بکنید اون والت ساپورت میکنه اون هارد فورک رو که بتونید ازش استفاده بکنید خب نکته مهمش در خصوص اینه که این چیزی که ما انتخاب کردیم نکته مهمش این کریپتو که انتخاب کردیم مدلش کوینه و ماینول. خب اینو ما در مورد بیت کوین میدونیم ولی در در قبال پنج هزار 5000 خرده‌ای کوینی که این بالا اشاره میشه خب احتمالاً همه رو ندونیم پیشنهاد میکنم که خب هر موقع لازم شد از این سایت استفاده کنیم همونطور که واسه صفحه مینیم مارکت کپ حجم معاملات 24 ساعته گذشته ارزش میزان کوین هایی که در بازار داره معامله میشه و ماکسیمم سابلای که همون 21 میلیونی که ما در خصوص بیت کوین میدونیم ولی در خصوص این 5164 کوین و توکن دیگه احتمالا ندونیم و اینجا مرجع بسیار خوب و قابل اطمینانی هست. همونطور که میبینید نموداری هست که قیمت های بیت کوین رو در تاریخ های مختلف به تو نمایش میده من سعی می‌کنم روی این یکی این وسط وایست هم ببینم به ما این عدد قشنگ میتونه نشون بده خب حالا اینجا یه خورده سخت چیز کردن وایست در روی این حالا 18,970 خورده ای رو داره به ما به موان حد ایز قیمت کوین نشون میده همونطور که می بینید دو تا نمودار سبز و آبی رنگ وجود دارن تو لجند این نمودار مشاهده می کنید. نمودار آبی مربوط به مارکت کپ نمودار سبز مربوط به قیمته یک کوریلیشن قوی بین مارکت کپ و قیمت وجود داره بدیهیه که این دوتا از هم تأثیر پذیر هستن و در مورد کوریلشن گفتم این زریبه همبستگی یه ویدیوی جدوانهی تحییر این ویدیو خیلی جالبه برای کسایی که میخوان یه سبد سرمایه گذاری خوبی از این کوین ها با هم بچینن بعضا اگر این زریبه همبستگی بسیار بالا باشه تو نوسانات همراه بارو شما سود خوبی خواهید کرد و خواهی احتمالا سعود قرمز و اصطلاح هم بازار خونباری رو تجربه میکنیم اون ویدیو رو برای این بالا کارت میکنم حتما مشاهده کنید. همونطور که میبینید سمت چپ بالای تصویر این امکان وجود داره که شما از این کل تاریخ رو ببینید از ابتدای که اومده از year to date یعنی یک سال گذشته نسبت به تاریخی که دارین امروز بررسی میکنید مثلا امروز اول مارچ باشه شما یک مارچ 2019 هم میتونید با کلیک روی این مشاهده بکنید یک سال گذشته و سه ماه یک ماه هفت روز و یک روز گذشته شما زمیه که میتونید داشته حتی اینجا هم سمت راست تصویر راحتی میتونید تاریخ مد نظرتون انتخاب بکنید تایب بکنید براتون بیاره خب سمت راست بازم می‌بینید که رو اون سمت همونطوری که می بینید اینجا سمت راست اگه روی این منوی همبرگری یعنی اون سه تا خطی کلیک بکنی شما امکان دانلود این تصویر به صورت فرمت PNG، JPEG، PDF، SVG، وکتور دارید که بتونید ازش توی حالا گزارشی پرزنتشنی که دارین اومدین می‌تونید استفاده کنید. کریپتو کرنسی ریلیتید به بیتو اینجا براتون سورت کرده شما میتونید مشاهده کنید خب اطلاعات دیگه‌ای که داره در خصوص مارکت پیر هست میتونید با اجاس ولوم و ریپورتد والوم مقایسه بکنید شبکه های اجتماعی ابزارهایی که در اختیارتون قرار میده بابت بررسی این موضوع همونطوری که می‌بینید شما میتونید این دیتا رو بگیرید توی سایتتون وبلاگتون ازش استفاده کنید هیستوریکال دیتا برای کسایی که بازم تأکید می‌کنه اینجا رو این کلیک کنید میتونید تاریخ مشخص کنید به راحتی میتونید دییتال در قالب این جدول بگیر جدولم هم دررگنده را یا کپی پیست میتونید ببریدتون اافزار اکسل و تحلیلهایی که دوست دارید اونجا انجام بده خیلی قابلیت های خاصی رو در اختیارتون میذاری که بتونید حالا دوستانی که قابش های مختلف تحلیل میکنن این دی هم داشته باشن ریتینگش رو بهتون نشون داره میده این ریت A ای داره بر اساس ماسسه FCs اومده اندازه شده. coin دیگه هم میبینید که اینجا قرار گرفته یه سری قوی تر از BTC کوین هستن یه سری ضعیف تر و میبینید این نمودار هرچی به سمت چپ میره ضعیف تر خواهد شد اطلاعات کاملی در خصوص متدولوژی محاسبه این رنکینگ رو میتونید از خود سایت FCAS بگیرید همینطور که میبینید اینجا اگر کلیک بکنید شما رو هدایت میکنه به سایت مربوطه و یه گزارش هم میدیم که این اف روندی که برای بیت کوین گفته به چه صورتی رنکینگ رفت بالا اومده پایین بر اساس فاکتورهایی که بررسی کرده این برای کسی که معامله گری میکنن بسیار باهمیت است سفر اسکرول کنیم بیایم پایین یه سری اطلاعات آماری بهتون میده در خصوص بیت کوین یه توضیح کلی داده که چی به چیه درباره بیت کوین بعد اومده اینجا قیمت فعلیش رو میگه آر از روزی که به این کوین اومده داره براتون توضیح میده 6485 درصد رشد داشته کن از نظر رتبه بندی توی مارکت رتبه یک را داره ارزش بازارش رو میگه 24 ساعته گذشته معاملات که تا الان انجام شده بر تعدادی که تو بازار وجود داره توتال که وجود داره ماکزیمومش <سؤال> و این داستان ای e تی که میگه 17 دسمبر 2017 20 هزار رو دیده این 20 هزار یه چیز حدوده یک بیت کوین بوده که تو یک لحظه معامله شده و دیگه تو یکی از مارکت ها معامله شده و دیگه این انجام نشده این با اون عددی که اون بالا دیدین متفاوته چون این سایت بر اساس متوسط وزنی معاملاتی تو که توی مارکت های بزرگ انجام میشه اون 20 هزار تایی که اون بالا گفتم براتون یعنی یه عددی میگیره نورم بازار رو بهتون میگه اگه میخواین یه جایی بخرید ببین نورم قیمتش از نورم بازار بالاتر نباشه یه ویدیو جداگانه داریم که اگر خواستین خرید و فروش با دلار یا استیبل کوین ها انجام بدید به چه صورتی ارزان ترین اکسچنج رو پیدا کنید که براتون این بالا کاردش میکنم که بعداً بتونید این ویدیو رو هم ببینید این داستان ای تی بسیار مهمه برای معامله گرا یه ویدیو جدا داریم که بارها تو این موضوع تکرار کردم که میتونید بعدا مشاهده بکنید ای هم که میبینید پایین ترینش و میاییم پایین 52 هفته گذشته 90 روز گذشته سی روز هفت روز همینطور اطلاعات مختلف در خصوص یه خلاصه ای از توکن میگه با توجه بهش گیجایی که این تو the block. سایت این تو the براتون معرفی کرده این سایت سایت معتبر در حوزه ای. این سایت سایت معتبر اطلاعات بسیار خوبی برای معامله گری در اختیار شما قرار میده همونطور که میبینید توی این نمودارها مثلا transaction گریتر دن هزار دلار میاد میبینید که شما این روند داره رشد میکنه اطلاعات کاملش هم اینجا براتون گذاشته یا ترانزکشن و دموگرافی رو میگه که به چه صورتیه برای شما میگه number transaction that during western trading time در مقابله مثلا those that during trading times ده صبح مست تا ده شب میاد این بازار رو میدونید که به هم متصل این تاثیر رو داره به میده holder composition by time held میگه اونایی که بیش از یک سال کوینشون رو نگه داشتن به 63 درصد رسیده و اونایی که بین یک سال تا 12 ماه دارن کوین رو توی والدهاشون نگه داری میکنن 28 درصد اونایی که کمتر از یک سال یعنی دارن دیله طرفدار طرف داره دوستانکیره میخره میفروشه به کمتر از 8.5 در... 8 درصد رسیده فس میبینید اکثرا نگه داشتن اینا آمارا آمارا که با شما حرف میزن چرا نگه داشته با اینکه مثلا به 10 هزار میرس خب میتونید یه هزار دلار نوسان بگیرد عددی کمینی شما ضرب کنید در تعداد این عدد تعداد بسیار بزرگی میشه علتش اینه که اینا به آینده کوین امیدوارن این یه شاخصه که به شما یه سیگنال خوب میده که اتفاقات خوبی میتونه در آینده بیفته. بعد دقیقاً بکنید که مثلا تو 20 روز یه پامپ اساسی انجام میشه که اگه شما بخواید ببینید تو این نوسانگیری همیشه بعد به با قله این بورسیا دستتون رو ماشه باشه آماده خرید و فروش باشی. این بازاره چون 24 ساعته و 7 روز در هفته هم هست، یه خورده این کار سخت می‌کنه. و اینکه میزان تمرکزی که این بای لارجر هولدر لارجر هولدر بهش اصطلاحا میگن نهنگ تو این بازار شاید این واژه رو باشین و میگه اینا که بالای یک درصد بیت کوین رو دارن از خود مارکت کپ الان حدود ده درصد رسیدن و این بهشون میگن نهنگ که اینا میتونن بیان یه دفعه ارزه کنن یا یه دفعه بخرن مثل اون سهامدارای حقوقی متمول یا حقیقی های پرزور که میان توی سم روش نوسان ایجاد میکنه اینم بگم که این برعکس سازمان بورس هیچ نمود ناظری برایش وجود نداره که واسه دستکاری در قیمت رو ببینه خیلی بس بعد حواستون جمع باشه برای خرید و فروش این رو به شما اطلاعات خوبی میده در ادامه ما اینا رو دونه دونه در حوزه تحلیلگری و معامله گری بهتون معرفی میکنیم و همونطور که میبینی یه سری گیجینگ پایین تعریف کردم میگه حال بازار چجوره. اکشن اول سیگنال هایی که به شما میگه مثلا نت نفر به چه صورتیه اومده مثلا تو این حالت توسی قرمز حالت مثلا بریش میشه یعنی ترس میشه خرسی میشه بولیش گاوی میشه این اصطلاحات تو بورس دیدین دیگه بازاری که همراه با سود بولیش بهش میگن خب همونطور که میبینید یه خلاصه ای رو گفته و فعلا میگه بازار حالش خوب نیست احتمالاً بفروشه این هرچی چیقت بیاد به سمت راست و سبز رنگ بشه که اینجا هم تعداد اینا مشخصه به بری شد و بولیش هرچقدر تعداد بولیش بیشتر بشه یا بیاد به این سمت حرکت کنه بازار جذابتر میشه برای معامله گران. رو میگه لا ترزکش هایی که میبینید large... این میزان لارج ترزکش ها کم شده حالال این اطلاعات بسیار خوب روی این، سایت این تو دی بلاک کلیک بکنید اطلاعات مبسوطی رو بهتون ارائه میکنید این مجموعه اطلاعاتی بود که به راحتی شما رو نسبت به یک کوین و سوابق تاریخیش آشنا کرد امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک کردن این ویدیو و اشتراکش برای سایر دوستاتون و حتی در شبکه های اجتماعی که دوش فعال هستین میتونید ما رو در توسعه شبکه علاق کمک بکنید. همینطور که می بینید ویدیو هایی که اینجا بهتون معرف کردم ویدیو های مرتبط با این موضوع هست پیشنهاد میکن اونها رو مشاهده کنید باز تأکید می اگر ما رو تا الان سابسکرایب نکردیم با زدن روی لوگوی ما میتونید دکمه سابسکرایب کلیک بکنید وارد کانال ما بشین و زدن دکمه زنگوله به شما کمک میکنه که از آخرین ویدیو های ما به لحظه باخبر بشین یعنی هر لحظه ای که من یه ویدیو را آپلود می و به اشتراک میذاریم شما میتونید از اون با خبر بشین امیدوارم لذت برده باشین خدا نگهدار